Warrior Games змагання серед ветеранів, що отримали поранення за час виконання військових обов'язків. Організовують змагання щодва роки. Вперше серед учасників збірна України. Відбір до двадцятки пройшов Дмитро Олійник. Спочатку були тренування під керівництвом тренерок Олени Буряк та Олени Яновської, потім у збори на Київщині. Потім ми всі приїхали в Кончазаспу. Це був серпень місяць. Всі були готові їхати, всі були заряджені. Там взагалі було два тренування в день. Дуже крута база, ну, це олімпійська база, дуже круто. Тренери до нас приїжджали, або ми їздили там на стадіон, якщо треба, там стадіону немає на самій базі. І тренувалися, тренувалися, і в один момент нам сказали, що з-за коронавірусу змагання відміняється. Це вже останні, вже останні дні тренування, і вже за два тижні ми мали вилітати в Америку». Змагання все ж відбулись в онлайн режимі. Результат Дмитра Олійника срібло з веслування на тренажері за хвилину подолано 337 метрів та бронза з бігу. Я не знаю, як це описати. Ну, я до цього стільки йшов і скільки разів не вийшлося, і скільки разів хотів плюнути, і ну, якби просто собі займатись. Але коли ти щось робиш, робиш, робиш, робиш. І...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 І я за це хочу подякувати своїй сім'ї, які мене просто підтримали, в У мене маленька донька, яка потребує уваги, і я їй приділяв дуже мало часу, і в мене жінка теж такі собі змагання проходила, тому що ну, дуже важко, я тренуюся, вона вдома, все на ній, але результат того вартий». Своїми результатами на змаганнях варіаургємс Дмитро задоволений, зупинятись не збирається. Такий результат, який я показую, і я знаю, що він може покращитись, тому що з червня місяця займаюся зеленою, і ми, як кожен, кожен кожні якісь там змагання, кожен, я покращу результат. І я знаю, що він ну, на слідуючий рік я там в призерах 99% побігу а основний в мене все-таки гребля». До наступних змагань «Варріор Геймс», які відбудуться у 2023 році, Дмитро Олійник планує тренуватись із миколаївською командою ветеранів «Гард» та брати участь в інших змаганнях. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.